Таких роботів-офіціантів я побачила на одній виставці і подумала, що це дуже прикольно. Але яке було моє здивування, коли в одному звичайному ресторані у природі Відня я побачила, як такий самий робот вже працює. Він знає столики по номерах, отримує завдання від кухаря та обережно оминаючи та пропускаючи людей їде доставляти замовлення. І це вже реальність. Інформаційні технології дуже швидко входять у наше життя. І таких роботів буде ставати все більше. І зрозуміло, що вони будуть витісняти нас, людей. Якісь професії будуть ставати зайвими, це загроза. Але також будуть з'являтися і нові можливості. Цей симпатичний робот котейка мені сподобався. Думаю, в Україні теж скоро будуть такі працювати. Але поки що у нас все складно. Продовжуємо триматись, економимо електроенергію і віримо у ЗСУ.